یاد خداوند مهربان سوگند به روزی قیامت و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و یا انسان میپندارد که هرگز استخوانهای او جمع نخواهیم کرد؟ آره قادرم که حتی خطوط سر و انگشتان او را مرتب کنیم انسان شک در معاد ندارد بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کنند از این رو میپرسد قیامت کی خواهد بود بگو در آن هنگامی که چشم ها از شدت وحشت و وحشت به گردش و ماه بینور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند آن روز انسان میگوید راه فرار کجاست هرگز چنین نیست راهی فرا و پناهگاهی وجود ندارد آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار توست و در آن روز انسان را رو از تمامی کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است هرچند در ظاهر برای خود بازرخواهی به ترا زیانت را به خاطر عجله برای خواندن آن یعنی قرآن حرکت مده چرا که جمع کردن و خواندنی آن بر اهدای ماست پس هرگاه آن را خامده ایم از خامدن آن پیروی کن سپس بیان و توضیح آن نیز بر اهدای ماست چنین نیست که شما میپندارید بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید و آخرت را روحا می کنید در آن روز صورت‌های های و مسنور هست و بپرورد کارش می و در آن رو صورت‌های های عبوس و در کشیده هست زیرا می داند عذاب در پیش دارد که پشت را در هم می شکنند. چنین نیست که انسان می پندرد او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد و گفته شود آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد و به جدایی از دنیا یقین پیدا کند؟ مساق باها از سختی جان دادن به هم بی پیچه آره در آن روز مسیر همه باسوی پروردگار خواهد بود در آن روز گفته می شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخوند بلکه تکذیب کرد و روی گردان شد. سپس به سوی خانوادی خود بازگشت در حال که متکبرانه قدم برمی داشت با این اعمال عذابی الهی برای تو تر هست تر. سپس عذابی الهی برای تو شایستتر هست تر. آیا انسان گمان می کند به هدف رو می شود؟ آیا اون نطفی از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ سپس به صورت خون به صدر آمد و خداوند او را آفرید و از او دو زوج مرد و زن آفرید آنچه این کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟